Poo-poo! <laughs> આજે એક વાર્તા રજૂ કરી નામ છે હાથી એક મોટું જંગલ હતું આ જંગલ ઘણા બધા પ્રાણીઓ રહેતા હતા જેમાંથી એક હાથી હતું तो कहूप चारोपट कहे हूं शादी सलाम कर જંગલ નો હું સલામ ન ખુબો આવ્યો અને તેને ગુસ્સા મારીને આખું વૃક્ષો ખાડી દીધું જેથી પોપટ તેની પર બેસી ના સંકટ પોપટ रोजा सता आज हाथी जी शू करे तो के કું કરું છું આ સાંભળીને આજે તો તરત પોતાની મોટી સોણમાં પાણી ભરીને કીડીમાંથી રાખ્યું જેથી કીડી વિચારી આખી જગાઈ અને તેના આપું ખવવાનો નસ્ત થઈ ગયું કીડી કહે તે આજ મારું આપું ખવવાનો નસ્ત કર્યું છે હું દનેતર જરૂર પાઠ બનાવવી લઈશ તો હાથી કહે જંગલનો હું જબ पर्वत जेवी मारी काय धडधब करता धरा झुजा उषक्ति थी मारी सौंडी डरावू टेवी नानगरी कीली माने सु पाठ वणा मि सके हु तो तने मारा पग नीचेच गुचली दईस तो कीडी करे आपरे જોઈ लेसो एक दिवस तेम कइसा गहिता की ते नदरे अंदर गई विजय ती असे कीडी जे था। उ थारे खावनो भूकरो ने करी जारे थे जोयो हा तो उगतो तो, तो। તેનેનમાં એક ચારાવ્યો અને તે ધીમે ખ્યાતિની સુથની આંડે ગાય અને તેને ચટકા ભરામડી ચટ ચટ ચટ ચચિત્ર ભરામડી જેથી આખીને સુથાવ્યો અને હાથીનું ઉડી ગય અને હાથી તો રાડો પાડવા માંડ્યો કોઈ બચાવ કોઈ બચાવ કોઈ બચાવ પણ કોઈ બચાવતું ન હતું આ સાંભળીને કિણે તો ઓલ જોથી ચટકા ભરાવાની ચટ ચટ रड़ा सके आफी मांगी मैं અને રોજ સતાતો હતો તો ઘીડી કહે કોઈ નાનું કે કોઈ મોટું નથી પછી આથી કહે આજથી હું ચેન દઉં છું કોઈ પ્રાણીને સતાવશે અને કોઈને હેરાન નહીં કરે તો આ વાત આપણે શીખવાનું છે કે આપની શક્તિ અને આપની કુશળતાને ક્યારે ગર્માન ન કરે ડોન્ટ અન્ડરએસ્ટમેટ एनीवन અરાઉન્ડ યુ થેન્ક યુ